أنا شخص خاطي بتفرج على أفلام وحشة وبعترف وبرجع تاني لنفس الخطية. أولا يا ولادي الخطية دي خطية وحشة لأن لأنها نوع من الزنا. لأن المسيح نفسه قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه. والخطية دي مفسدة لكل شيء. يعني الشخص اللي بيتفرج على حاجات وحشة حتى الجواز ما بينفعش بعد كده لانه خلاص عنده شهوه مش طبيعيه في نفس الوقت ما بيعرفش يتعامل مع الناس ببساطه والموضوع ده بيقلب نوع من الادمان والادمان دايما في اخره نوع من الاكتئاب الشديد فكل ده مرتبط بالخطيه دي بالذات يبقى الانسان مستعبد عصبي مكتئب ، حزين ، مخنوق ، متوه ، مش نافع يشتغل كويس ، مش بيذاكر كويس ، مش عارف يبص للبنات باحترام لأنه دماغه اتلخبطت فبتقلب معاه بلخبطة في كل حاجة خطية دي صعبة وعلاجها دايما ربنا نعمة لازم تصلي يا رب ساعدني مش هتقدر لوحدك مش هتقدر على الخطية دي لوحدك بالذات. لأن نشطان الشهوة تالي لما بيمسك في واحد مش بيسيبه بالسهل بس متيأسش لأن الكتاب بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء وأستطيع إيه كل شيء في المسيح الذي يقوم يبقى أول حاجة أصرخ لربنا يا رب ساعدني أطلع من الحفرة دي قويني على نفسي تاني حاجة الهروب الخطية دي مشكلتها هنا في العين لو لمت عينيك حفظت عينيك ما بقتش بتفتح مواقع شريره جسمك هيهدى وده اللي قاله المسيح لو كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا لو كانت عينك مظلمه جسدك كله يكون مظلما فالركة على العين عينك بص على ايه لو لمت عينك دماغك تتلم وجسمك يتلم وكله ما تبطلش تعترف لان الاعتراف المستمر يحرق الخطيه يكويها فشويه شويه مع كثر التوبه والاعتراف هتلاقي الخطيه دي تروح خاص هتلاقي ربنا قفل قلبك منها فما تفقدش رجائك ابدا ما تياس لان الشيطان الشهوة يحب يجيب ياس فتقول مفيش فايده وتستسلم حسب من الياس